Vitajte uteľo nového videa, dnes tu ako ideme paydať do nášho klanu a môže sa to zdaviť. Hm. E, musím nájsť ešte nejakú mapu. U. Ideme otestovať jeho AIM. Mážeš mi dať lídera. Čo? Daj mi lídera. Ja. Mmm, dobre. Ineme... ...brevétky. A ineme... ...na to. Jej. <laughs> ok. Môžeš povedať do videa, že ako smáša, tak... Daže. Čo chceš ako PDF vyskúšať? Halo. Čo môžeš? Môžeš buildy, ako vieš dobe stavať, edity, aim. A ako vieš ulebiť takú skaj A ešte môžeš si vybrať aj to, že na V1 jedná proti mne. A ešte som aj v klane, čo je som mnou spolumajiteľ z Super Gaming Pro. Takže tak. Si skôr Amy. Takže najprv aim. Mhm. Ok. Hmm, ale načítávám. Já jsem tu. Hm. se to ještě načítává. Takže najprv chceš aim. Jo. Ok. Hm. Um, um, ja vyberám zbranť, zober, zober si um, zlatú pumpu. Okay. Zlatá pumpa a zláta a m Toto je m Toto. Dobre, a poď. Um, Hýli si, zober... Ja si zober svoj tí šťuk. Zoberám ti A splash si zoberám. A že najprv sa šej? Tu som. Ešte nestoj, aj. Ešte nestoj, aj. Tak. Ja ti poviem až tedy. Tam. Tuto poď Chočí o tie nevieš od uh -huh. Ne, je To bylo to. No. Musíš ukázať svoje svoji aim. Budem sa ti tu takto hýbať a ty ma musíš zabiť. OK. Ale si vybereme zbraní. OK. Lepšie by to okay. bolo v tomto tu. OK. Môžeš mať hocijakú zbroň. Áno, ale tá, tá senzitivita na tomto, tak To, to je najvišší. OK. Ne, je, ne! Okay. Dobre, si ma. Dobre, čo chceš ďalej vyskúšať? Mm. Um, ešte čo tam je? Buildy, že ako rýchlo sa vystaváš čo najvyššie. OK, buildy. Alebo môžeš ešte vyskúšať svoj aim tak. Buildy. Môžeš vyskúšať svoj aim ešte tak. Že zobeš si puhku. Pozrej. Vyskočíš. Môžeš ulebiť tej... 160 a... Musí, že ma táto tu trafiť. Môžeš to aj tak vyskúšať ešte, teď chceš. O, ne, ne, skôr, skôr, buildu. No tak poď. Do buildu. Takže počkaj, uh, kam sa mám vystavať? Ehm, um, počkaj. Ja ti ukážem. Až po to. A ja len ja, ja musím zjistiť, čo či... to. Aha, to takto. Okej. Okay. Nepočte! Ehm, že ale... e, to už si o viac. Ja, sorry. Dobre, čo chceš ďalej? Čo chceš ďalej vyskúšať? Um, ešte, čo tam je? EDITY! Um, potom ešte, že ja napríklad, že ako rýchlo sa doš, dostaneš do boxu A tak. A tak i to dalsze. Curbox. Ta co chcę. Box. Ten box. Mhm. Mm Okej. Okay. Okej. Okay. Da fest. Kurko. Mm -hmm. Tu. No ale z ho pôjdeš. Čo? Naže z akej strany pôjdeš? Chceš tu si vybrať stranu? Môžeš si vybrať, môžeš ísť z tejto, môžeš z horce akej strany na mňa. Hm. Dobre, máte, že ma zabiť? Ne. Okej! Okay. Takže celkom neichlo si sa dostal. Dobre! To, bo, to si ulebil celkom v toho. No, ďalej. Čo chceš ísť? Uh, Ještě čo zůstává proti těbe a... Proti mně a... Edity. Tak proti těbe. OK. Když ti to editni? Na to jdem. Tři... Dva... Jena... Teraz. Ale je to... Nie, lak, lak, lak, lak, lak. Nie. Vieš, že toto nemôžeš. To. Musíš sa vystavať. Kde ešte raz. teraz? sa. Že sa okay. pozriť, čo sa tam sa náš vyhilovať? Čakaj. Musíš pozrieť čo jebí, keď toto tu táto tam musíš ísť takto. Ano, to viem, to viem. A potom musíš čo keď chceš, musíš sa čo najrychlejšie dostať. No viem, viem, viem, to hral som to. Obe, 3, dva... Počkaj, 3, 2, 1, 1, 1, Počkaj. 1, 2, ne, že ne, nezabíja 2, 1, 2, to 2, alebo jsem to opravil. Dobre, ještě raz. Bo, chod tam. Dobre, 2 dva, jedna, teraz. Dobre, to bylo. To... Sam trochu teraz čas. No petro... Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Máže na to tej pokusy. Okej. Okay. Dobre, tej. Dobre, tej, dva, jedna až tak. Black, black, black. Okay, it's yeah. What's up? Aha. Em, vieš že ty mi musíš ma zabiť a nie s... Ano si mi ten ja dal. Okej okay, padol som. Ne, ne, ne. Really? Môže sa u nevyhýlovať. Aady. A. Is Eu essa, Ai. Ai. que tonela são. Petitso. Né? Au. To. Adobe. Vamos ir os cima. O Takže si ma jo? Čo, znamená? Ešte pochladnú. Ešte pochladnú. čo? pochladnú. Edity. Jo. Počkaj, počkaj, daj mi chvíľku, musíme ešte zistiť, že ako, že ako na tomto editu. ďalej to sa tak. To OK, už som zistil, že ako sa editujem. Dobre, poď za mnou. Nestrieľ ja, aj teraz nejdeme sa zabírať. Postal si tá, toto steny ako ja. ladi ladi ladí, ladí, ladí. stavaš Yeah, I have some car, I have some Au, Ow, ow, lagi, lagi <třed> Halo Halóó, jsi tu? Já nemám celý čas. Já mu nemám ani Halo, si tu? Je. Yeah. Dobre, postav si tu ešte dve posledné a ideme ťa skúšať. Celu. Um. Takúto stenu. Tam okay. máš okno. Kej. Okay. Čo tam nemáš mať? Kej, okay, hrašetnem to Prečo to necháš? Tak to je. Zničiš to pro mě? Okay. Očekaj mě. Musím nějak. Počkej, zabij mě, zabij mě. Ty nemáš tu tu istou pumpu jako já. To je takový skvělý způsob. ...normálnu PUM SHOT DUNNU. to nevadí aj tak si ma porazil. Okay. Uh. Mas Maž dáte problémy. No, čo vi som to mal mať, tak tak, není to nič. Nič tu není. Dobrý, čekaj. firmu. Edit. Tak. Build. Build. Dobré. Přišel jsem. Ješ toto. Kože. To je jedno. Dokážeš toto. to? to. byť. Môžeš ísť tu, tu, tu, tu editrnúť. Oh, ja ja tu? A to je dosť... Ten na to, to je úplne... Uf. OK, a vieš toto? OK. Mm. Taká... 3, 4, 5, 6, 7, 8 jsem jich to dal. Ehm, takže, 4 urobíš věš, 4 urobíš těto a, a 4 urobíš těto, okej? ale beru do úvahy, že hram na Nintendo. Hej, hej, hej. Okay. Takže kedy to začína? Nie mm, Najprv pôjdeme v tieto rampy. Lebo keď Máš takový box OK tak 3 rampy a 3 tie takéto Napríklad ko, ko? že keď si v boxu a mu stenu Tak toto môžeš urobiť a môžeš v hlavu Mhm mm Takže 3... 2... 1... Ne. Edit. Dej... Štie... Tak, podštamťa. Prejtne. Ok či edity na tomto sú ťažké. Konfirmujem. Môžem. Edit. To. Konfirmujem. Takže tieto tu... To. no dobre, a teraz toto to ideme editovať. Čo po mne strieľaš? Sorry, sorry. Konfírne. Hm. Tak, poď. A... A, idem pouvažovať, že či ťa príjmem do klanu, alebo nepríjmem. Ne, that for my bye bye Dobre, takže po menšom uvážovaní. Tak som sa rozhodol... Čo, je to napínavé? Mhm. Mm Víte, stojím Tak to bol Adrena... Adrena. ľudia, máme prvého... člohoťa v našom klane. Takže... dúfam že ste si toto video vyžili. Musíte dole toho do komentáru napísať, že chcem tam byť. A tak. A potom vás... vyskúšam. Alebo vyskúšame Či bude mať tam ten... moj... Ten dá super legemiť čas. Keď bude, tak ja vás vyskúšam. Takže tak, dúfam, že ste ešte si užili. a máte ešte na na ústach. No, takže dá čo ešte povedať. Haló, zel... Žudíte No, dúfam, že sa vám to páčilo, nie dajte like, zase zvončiť a zatiaľ. Čaute!